Claus Iohannis, avertisment dur pentru PSD, acesta ar fi un scenariu prost. Plenul Parlamentului decide miercuri cu privire la înfiincarea Comisiei Speciale care se modifice legile securității naționale. În acest context, președintele Claus Iohannis a declarat, miercuri, o coaliție responsabilă care încelege nevoia modernizării legislației în domeniul securității naționale este un scenariu pe care subliniere îl dore subliniere te subliniere i-are speran ca va deveni realitate. Securitatea națională este o temă atât de importantă, încât ea nu poate fi ocupată de o singură instituție. De aceea, sublinierei în Constituție, toate instituțiile mari au un rol în asigurarea securității naționale, începând de la presublinierei din TE, la XAT, la Parlament, la Guvern sublinierei la entitățile de specialitate, armat, servicii subliniere În acest sens, Cred ce este important să încelegem ce orice demers mers făcut de vreuna din aceste perci pentru a schimba sau ambunteci cadrul general are nevoie de colaborarea tuturor celorlalți, a declarat Iohannis. Klaus Iohannis de replica, după ce Tudorel Toader a anunat sesizarea CCR, nu există absolut niciun motiv. În opinia sa, se pot imagina două scenarii privind acest demers de înfiincare a unei comisii parlamentare speciale. Un scenariu ar fi ca un PSD dornic să ocupe toate instituțiile statului, să le acapareze, să forceze schimbări ale legislației în domeniul și naționale în sensul unui control politic. Fere să colaboreze cu presubliniere din CIA, fere să colaboreze cu Xat, fere să colaboreze cu armata, cu serviciile. Acesta este un scenariu prost. Alt scenariu. O coalicie responsabil, care încelege nevoia modernizării legislației în domeniul securității naționale se apuc să lucreze pe aceste teme foarte importante, colaborează cu presubliniere din tele, cu presubliniere din CIA, cu XAT, inclusiv cu reprezentanții serviciilor vizate sublinierei, în final, se obține ceea ce ne dorim cu toții, o legislație modernizată. European, care într vre conduce la un cadr care permite o securitate națională modernă, care permite să spun cetceanului, da, statul român este capabil subliniere, are toate instrumentele subliniere, legislația aferent pentru a avea pra -a subliniere, acum veb dorici cu tocii. Acesta este scenariul pe care îl doresc sublinierei Am Speranta ce acest al doilea scenariu de colaborare va deveni realitate, a continuat Ocanis, precizând ce nu ar fi de acord cu scoaterea serviciilor de pre subliniere din cei sublinierei iaxa